Σήμερα, στο σημερινό και αύριο με την Θεία Λιτρυγεία την τη, Υπηριακή, τη του Αγίου Εκδόξου του Αγίου Σπατλός Συμώνη, Βασιλίου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδικίας, του γρανου Πάνωρος του Μεθάριου. Εκεί ο ένας βασίλιος λέγεται την Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδικίας, γιατί υπάρχει και η Κεσάρια της Πανεστήμης έχουμε μία πολύ Κεσάρια στην Καπαδοκία στα κεντρικά της Αγιουριστικής, στην Κρασιασίας, και μία Κεσάρια στην Παλαιστίνη, στο Βόλιο Συνέγης, τη Βόλια Πανεστήμη Μένας Βασίλειος είναι ένα Άγιος της Εκκλησίας μας ο οποίος κατατάσσεται και οι τρεις Ιεράχης, και ο Άγιος Ιάχης ο Θεσόστομος, και ο Μέγας Βασίλους, και ο Άγιος ο Αγιώρης ο Αυροδρόγος, έχουν ένα χαρακτηριστικό, και είναι σκητές, και τις αισθηκητές του, και δεν είναι ατυχαίο το γεγονός μου. Κατά τη μήμη του Μεγάλου βασιλείου έχει ορίσει ο κόσμος Πολιτικά συστήματα. Την ίδια ημέρα να έχουμε και την αρχή τη νέα χρονιά. Στην εκκλησία μα, αυτό το θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη ευλογία. Διότι ο Μέγα Βασίλειο μπορεί να γίνει πρότυπο στη ζωή μα, η οποία να χαρακτηρίζεται από τι αρετέ που ο ίδιο ο Μέγα Μία αρνητική του Περβάτου στην οποία έχεις δε δίνει καθίαση να είναι ότι αφιέρεται τα πάντα στον Θεό. Είναι γύνα. Τι σημαίνει τα πάντα Στο Αποστόλου Παύλου στο και Βάλαιο 14. Θα λέει ο κόσμος Παύλος ότι είτε τρώμε, είτε νηστεύουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε αφηκνούμε, είτε εργαζόμαστε, είτε ξεκουραζόμαστε, Όλα τα κάνουμε ως δόξα του Θεού. Είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, του Κυρίου εσύ στον Χριστό Αλλήν. Ο οποίο μα έχει εξαγοράσει πληρότητα πολύ ακριβά με τη ζωή του, με το έργο <Κι> Έτσι λοιπόν και την καινούργια αυτή χρονιά που έρχεται, καλούμαστε να την αφιερώσουμε στο Θεό. Να τελειώσουμε τη χρονιά μα με προσευχή ευχαριστίας και δοξολογία και να αρχίσουμε τη χρονιά μα με προσευχή ευχαριστίας, δοξολογία και βεΐσεις και παρακλήσεις. Και ναι, με και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία αλληλευνία σήμερα το βράδυ και να κοινωνήσουν τα αυτά των μυστήριο, είναι εύκολο. Εμεί οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε εύκολο να, να πάμε σε μία αλληλευνία ή διότι έχουμε και δυσκολίες ή διότι έχουμε άλλε υποχρεώσει. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε για την Τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε προσεχή την περασμένη χρονιά, την χρονιά που τρέχει, και να αρχίσουμε προσεχή την καινούργια χρονιά. Mm -hmm. Μπορούμε. Mm -hmm. Φυσικά και μπορούμε. Η δεσμευρή μα είναι το τέλο τη χρονιά, το 2022. Mm -hmm. Σε λίγο καλούμαστε να κάνουμε και το μικρό αυτομικό. Μας, τους χερδισμούς της του του. Να κάνουμε το κομπροσκύνη μας, να διαβάσουμε τη Θεία Ευχαριστία, αφού αύριο θα και ό,τι κάνουμε να μας συμβάλλουμε επαγγελός μας. Έτσι, πολύ εύκολα και πολύ άνεμα μπορούμε να τελειώσουμε την χρονιά αυτή με το Θεό. Και να αρχίσουμε τη χρονιά αυτή τόσο. Πολύ εύκολα. Αφού οι περισσότεροι με ανεξίδιοι για να αλλάξουν όπου είχε τρία ώρα κατά Χριστότηκα, μπορούμε εκείνη την ώρα να κάνουμε όσους μούλακες. Όπως κοίλη, παράκληση, χαιρετισμού, μεσονιχτικό, ύπνους, τροπάρια, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, ό,τι προσευχή έγινε την καρδιά του, τη διόφυνση και εκεί, που λέμε τηλεόραση, που έχουμε φασαρία, έχουμε μπορούμε αυτά να τα κάνουμε Πάει και πάλι με τη διευθυντική. αν μπορούμε, κάνουμε τα πάντα εμείς οι Χριστιαίες. Αν, αν δεν μπορούμε να μόνομε να βρούμε σε ένα παμάτιο, διότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μπροστά στην ηθόνη, εμείς μπορούμε την ώρα που οι άλλοι παρακολουθούν να έρθαστε κάποια πράγματα τα κοσμικά εμείς ταυτόχρονα εκεί όπως είμαστε μπορούμε να νοσευχόμαστε να ευχαριστούμε τον Θεό διότι δεν είμαστε μόνοι μας. είμαστε με ανθρώπου που τα αγαπάμε και τους αγαπάμε να ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι περάσαμε τη χρονιά που θέλεις να παρακαλούμε το Θεό για τη χρονιά που έρχεται να το δοξολογήσουμε και να το αφιερώσουμε την οικογένειά μα τον εαυτό μας, τη ζωή μας, τον χρόνο μας, τα πάντα, κατά την νέα θερμιά που έφυγε. Γιατί αγαπητοί μου αδελφοί νους πορά και νους ακούει όπω έλεγα η μας πρόβλη. Ο νους που είναι αφαρμός της ψυχής ακούει και βλέπει. Έτσι μπορούμε να κοιτάμε, χωρίς να βλέπουμε πέρατα στην καπνοβράδο, γιατί ο είναι πάνω. λέει Πατέρας Εγκλησίας, Άγιος Βάρκος Ασκητής, Υπλικός Πατέρας. Πρέπει εμείς οι Χριστιανοί να αφιερώνουμε πάντα στο Θεό την πρώτη μας σκέψη που όλες ξεκινάμε του πρωί. Έτσι αφιερώνουμε την πρώτη μας σκέψη με τη Νέα Φρογιόντα. Με το που αλλάξει όλες. συμβατικά πάντα, τελειάζεται. Που μπορεί να ήρνει στην ώρα, σε πόλεμο να δεν είναι ανάγκη με τηλεόραση. Το παράξη με το τελείο, αφού έτσι δεν το έθιζουμε να το κάνουμε. Μπορούμε την πρώτη μας σκέψη και τον πρώτο μας λόγο και την πρώτη μας πράξη να την αφιερώσουμε στο Θεό. Λόγοι προσευχής. Λόγοι αγάπης. Πράξεις προσευχής. Πράξεις αγάπης. Σκέψεις προσευχής. Λόγισμοι αγάπης τα αφιερώνουμε στον Θεό. Τα πρώτα που σκεφτόμαστε λέμε οι πράγματα κατά τη νέα χρονιά που θα πει σε λίγες υπόδες. Ασχετάμε ο κόσμο γύρω μας. Χαίρετε και αγάλετε με κοσμικά πράγματα. Εμείς χαιρόμαστε και αφανόμαστε με τα πνευματικά πράγματα. Χρησιμοποιούμε τα κοσμικά, αλλά χαιρόμαστε με τα πνευματικά πράγματα. και νευματικές και είδους, όπως ακριβώς λέει η πλησία μας. Ποδεχόμαστε τη Νέα Χρόνια, πάλι μιλάμε, είναι πολύ συμβατικό αυτό. Ποδεχόμαστε τη Νέα Χρόνια αφιερώνοντας την ολόκληδη στον Κύριο Λιμόν Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό Λιμόν. Δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάθος, ο οποίος ήδη στον κόσμο έγινε αληθινός άνθρωπος για μας, τέλειος άνθρωπος και ως τέλειος Θεός για να μας σώσει έτσι δεν υπολοιπόταστε εγώ αυτούς οι οποίοι σήμερα θα λειτουργηθούν το βράδυ σε μια ωραία δουλειά και να κοινωνήσουν τον τα του μυστηρίου. Εννοείται πως και το πρωί εμείς θα έχουμε ετοιμαστεί ώστε να πάμε νορίζουν στην εκκλησία να συμμετέχουμε στα πολύ ωραία αναγνωφία του Όρθου, του Μεγάλου Βασιλείου της Κεριακής και της περιτομής του Χριστού μα και στην αρχία να συμμετάσουμε και στην πρώτη Υπουργεία κοινωνώντας των Αθνάτων Μυστηρίων, λαμβάνοντας μέσα μα, το άφατος σώμα και το τύπιο νέα του Χίλου ημών, του ημών του Ιησού Χριστού. με πω η Θεία Κοινωνία με την προετοιμασία που γραμμής του έχουμε κάνει είναι η καλύτερη αρχή Τη νέα χρονιά. Διότι όποιο αρχίζει με τον Χριστό, συνεχίζει yeah, yeah. Όποιος δεν με τον Χριστό. Όποιο δεν αρχίζει με τον Χριστό, δύσκολο μπορεί να συνεχίσει yeah. με τον Χριστό. σε όλου σα, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστή πατέρα σε και αγαπητοί μου αδελφοί, yeah. στη νέα αυτή χρονιά, ό,τι επιλέξει ο Θεό να περάσουμε, να είμαστε Κοντά στον Χριστό, μέσα στην εκκλησία, φιασμένη από τη χέρι της Παναγίας, που δισκέπτει το Αγίου Νικολάου για να είμαστε θέτες πως όλα θα πάνε καλά, διότι εάν ο Χριστός είναι μαζί μας, κανεί δεν είναι εναντίον δύο Η Ευρώπη θυμό, δύσκυρη, που εθυμώ, ο δύσκλη, που τι τις ευχές, τον καλό μας εδώ που να έχουμε στον γερό αυτοί και τις προσευχές, τον δικηλημένο μα που βρίσκονται στον γρανό και προσέχεται για μας, η νέα αυτοί νεό είναι ευρωγημένη, ειρηνική, με υγεία, δύναμη, αγιασμό, ενίσχυση και ο Θεός, ο Κύριος Συμώνης, ο να χαρίζει στον καφένα από εσά από εμά, κάθε τι το οποίο τη συνδέει κάτι άλλο αμύνεται.